Урочисто відкриваємо залу природи. Готові завітати світатори? Так. Прошу. З експонатами, які розміщені в кімнаті музею, діти знайомляться під час вікторини. Хижа кішка зветься Ресь. Вона в Карпатах проживає, до нас у гості забридає. – Чим він відрізняється від кота? – Біжний, він дуже швидко бігає. За правильні відповіді про тварин, головна зберігачка фондів музею Вікторія Порохняк дарує школярам повітряні кульки. За правильну відповідь про оленів, отримав кульку Тарас Фіняк. «Я знаю про оленя, що він є символ, символ бережан, він живе у лісах, він Любить їсти всякі фрукти. Тато олень з рогами, а мама без ріг. Четвертокласниця Анна Корнелюк розповідає, найбільше сподобалася розповідь про вовка. Я знаю, що вовками називають лікарями лісу, тому що вовки вбивають старих тварин, хворих. І тому, якщо б старі тварини вмирали в лісі, вони б там лишалися, а вовки вбивають їх скоріше, і це йде на пользу. І їх в баражанах було дуже сильно багато, і потім, що їх навіть вони нападали на людей, і їх потрібно було винищувати, і тепер їх немає в баражанах. У кімнаті також є живий куток. У ньому папуги, равлики та декоративні хом'яки. Ось це наш український хом'як, а це декоративні українські крата, але вони але схожі. Так. Загалом у кімнаті більш ніж півсотні експонатів, розповідає Вікторія Порохняк. В нас є велика кількість риб, які водяться в наших водоймах. Земноводні – це качки, чаплі, бекаси, крижанці, жаби, краби. Також у нас є хижаки, рись, вовк, кабани. Вони досі дуже часто в нас зустрічаються в деяких селах Бережанщини, їх навіть розводять. В... Дома. Також в нас є багато і птахів – це сойки, дятли, крижанці, соколи, сапсани, і дрібні гризуни, такі як хом'яки, ласки. Про тварин у кімнаті музею дітям розповідатиме оленятко Женя, каже директорка музею Наталія Бойко. Текст для нього написала місцева вчителька Тетяна Дубіч, а озвучили діти. «Вісі з гілочки на гілку скаче десь роденька білка, шишки і гриби збирає, все на зиму запасає. Оскільки символом нашого міста є гордий олень, тому в нас був задум, щоб для дітей це було оленятко. Також експонати з музею можна побачити у розмальовці Звірі твого краю її намалювала співробітниця музею Юлія Лебідь. Відповідно до певних експонатів цього залу вибиралися тварини Бережанщини. От у нас є таке маленьке оленятко, яке супроводжує нас впродовж цієї розмальовки і розказує нам про кожну тваринку, яка тут зображена. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина.